Трош, по чуть-чуть відпускаєте газ, будете чути е, шепіт легенький, підпалюєте все, в принципі, можна користуватись. Далі чуть -чуть, е, по чуть-чуть вирегулюєте, е, наскільки потрібне сильне полум'я.